Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme velikonoční kuřátko. Budeme potřebovat tavnou pistol, nůžky, oči, žlutý a červený papír, karton a bavlnku. Vezmeme si karton a vystřihneme si z toho vajíčko. Nůžky Nůž máme ště, vystřeji, máme tak teďka si vezmeme bavlnku a budeme vezmeme stavnou pistol tak a dáme si tam přilepíme si k tomuto bavlnku a obmotáme to jakýmikoliv směry. Ale dole to musí zůstat aspoň takhle na to volný. Tady nahoře. Tak, tak. když to už máme, tak si to vezmeme tavnou pistol a přilapíme si to tam zase, aby se nám to nerozdělávalo. A ustřihneme. Tady. Když už to máme namotané, vezmeme si červený papír a vystřihneme si z toho takovéhle nožičky. A dáme přilapíme. Jaký stroj to mám přilopit? Stojte Tady dole. Stojte? Tady dole. Mm -hmm. Teď se vystřihneme ze zlutého papíru zobáček. Můžete použít i oranžový papír. A stavící pistoli vám můžou pomoct dospělí. a přalapíme dodáček. Potom stačí. Potom se vezmeme už jenom oči a nalapíme tam. Když máme nalepená očička, tak si tam můžeme, nemusíme zastrčit takhle nějaké pírko. Tak ahoj!